Her er Oliver. Han skal hjælpe os med at fortælle om, hvordan vi i Hvidovre Kommune arbejder med børn og unges trivsel. Oliver kunne også have været baby, gået i skole eller været teenager. Eller han kunne have heddet Oma eller Olivia. Men nu er der altså Oliver. Og han bor med sine forældre, Ane og Jens. Og så går han i børnehave. Oliver fungerer godt, både hjemme og i børnehaven. Han er med andre ord i trivsel. Og det vi vil gerne have, han bliver ved med at være. I vores indsats for god trivsel har vi løbende fokus på alle børn, altså også dem i god trivsel. Vi ved nemlig, at jo tidligere vi opdager mulige vanskeligheder, jo bedre er vores muligheder for at opretholde god trivsel. Vi vurderer løbende alle børns trivsel hele vejen op gennem deres opvækst og har fokus på, at der er sammenhæng i hele forløbet for barnets fødsel, videre i dagpleje og vuggestue til børnehave og skole. Trivsel kan være en kompleks størrelse med mange nuancer og årsager og samtidig kan trivsel opleves forskelligt i forskellige sammenhænge. Internt bruger vi farverne rød, gul og grøn til at beskrive vores oplevelse af barnets trivsel i en given sammenhæng. Farverne er vores værktøj til hurtigt at spore os ind på den rette indsats i barnets hverdag, på tværs af vores forskellige faglige baggrunde. Hvis vi oplever et barn i en rød eller gul trivselsposition, inddrager vi jeres forældre med det samme. Sammen undersøger vi situationen og sammensætter et forløb, der hjælper barnet med at komme i bedre trivsel. Ofte kan vi løse det i denne gruppe, men vi har også mulighed for at udvide samarbejdet med for eksempel talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske og familierådgiver. Men vi og barnets forældre kan I ikke gøre det alene. At få et barn tilbage i god trivsel kan godt tage tid og kræve tålmodighed, også fra jer andre forældre. En god og venlig stemning hos jer i forældregruppen smitter nemlig direkte af på børnenes måde at være på overfor hinanden. Og et godt fællesskab blandt børnene er vigtigt for at opretholde god trivsel for alle børn. Også dit. Trivsel på tværs handler altså om, hvordan vi på tværs af fagfolk og forældre arbejder for at alle børn trives.